בין אם אתם כבר מומחים בנושא של Machine Learning או רק מתחילים מצדכם הראשונים בתחום, לעתים קרובות אנחנו צריכים לאמן מודלים שונים, לבחון סוגים שונים שלהם, לכוונן ולבדוק את המודלים האלה שוב ושוב. אפליקציית Classification Learner מאפשרת לנו לאמן מודלים של סיווג באמצעות Supervised Machine Learning מבלי לכתוב שום קוד. Classification learner מאפשרת לנו לבצע משימות של עמידת מכונה נפוצות, כמו עיוון נתונים מעובדים מראש, לבצע על גבי האפליקציה את חקר הנתונים שלנו, לאמן במהירות מודלים רבים. אפליקציה נותנת לנו גם את היכולת להעריך את הביצועים של המודל, ולבצע את הצעדים האיטרטיביים הנדרשים לכיוונון הביצועים שלו. כל על אפטימיזציה של היפר פרמטרים, ביצוע פיצ'ר סלקשן, ויתחשבות בקוסט למיס קלסיפיקציות. ה classification שלנו מאפשר לנו להזמם נתונים ומטריצות אמיתב לאות. האפליקציה יקח על זה אוטומטית של predictors או של responses אל смארט סוגו נתונים שלנו. לאחר שזינו את הנתונים לאפליקציה, נוכל לחשוב על מספר אלגוריתמים לביצוע קlasification כמו עץ חלטה, svm, boosted trees ועוד. ניתן לבצע את האמון בצורה פשוטה מאוד, נוכל לבחור את אחד מהמסווגים ולשלוט בפרמטרים שלו, או שנוכל ללחוץ פשוט על כפתור Train All ולראות את הביצועים של כל אחד מהמסווגים ולהשוות ביניהם. במידה ויש לנו גישה ליכולות המגבוליות במטלאב, נוכל גם לאמן במקביל את כל המסווגים, כדי להביא להצט ביצועים של תהליך מציאת המודל המתאים ביותר לתיאור הדאטה. ניתן לראות בסופו של אימון עבור כל מסווג שאימנו את ה-confusion matrix, אשר מאפשרת לנו להעריך ביצועי המודל ואת עקומת ה נוכל להמשיך במלאכת שיפור המודל ולהשתמש באפשרויות המתקדמות כדי לשנות את ההגדרות של המסווג המסוים שאנחנו עובדים איתו, או להסיר פיצ'רים שהם חלשים יותר, כלומר שכוח החיזוי שלהם הוא נמוך. נוכל לעשות זאת באופן ידני, או באמצעות אחת משילות הפיצ'ר סלקשן אוטומטיות הרבות שנמצאות ברשותנו. בנוסף, במקום לבצע כיוונון ידני של הפרמטרים של המודל, נוכל לבחור באחד מהמודלים שניתנים לאופטימיזציה אוטומטית, והאפליקציה תנשא שילובים וקומבינציות שונות של ערכי היפר פרמטרים השונים, על מנת למזר את שגיעת הסיווג או את הקוסט. בסופו של דבר, נוכל לייצא את המודל המאומן שנתן את התוצאות הטובות ביותר אליו ורמטלאב, לחיצה על הכפתור והמודל ימצא שלנו